التضامن تقرر صرف 30 ألف جنيه لزوي المتوفين و15 ألف للمصاب بحريق مصنع العبور. مشادة بين سكان عقار فيصل ومحافظ الجيزة، ما فيش تعويضات. أول تعليق من دار الإفتاء على تطبيق إحياء صور الموتى. هيئة الدواء تجيب على سبع أسئلة شائعة حول لقاحات كورونا، اعرف التفاصيل. أسوان يخصم عشرة آلاف جنيه من كل لاعب بالفريق بعد خماسية إسموحة، هل تصل موجة الغبار غير المسبوقة من الخليج إلى مصر؟ الأرصاد تجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام سوف نقدم لكم عبر هذه القناة أخبار مصر مباشر اليوم السبت 13 مارس 2021 برجاء دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى نستمر في نشر المزيد من الأخبار ونبدأ بالتفاصيل التضامن تقرر صرف 30 ألف جنيه لذوي المتوفين و ألف للمصاب بحريق مصنع العبور. حيث حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفى السلام التخصصي للإطمئنان على حالة المصابين من الأطباء المشرفين على الحالات. كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر المصابين وذلك للإطلاع على حالة ذويهم كما استمعت إلى مطالبهم مؤكدة حرص الوزارة على تلبية كافة مطالبهم وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي نشب في مصنع للملابس بالعبور حيث وجهت الجمعيات الاهليه والجمعية والجامعه كما وجهت وزيره القدم الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائيه عاجله لاسر الضرائب من قبل جمعيه الهلال الاحمر المصريه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجدي حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل. ونتابع مشادة بين سكان عقار فيصل ومحافظ الجيزة ما فيش تعويضات حيث وقعت معشادة بين سكان عقار فيصل بعد تفجيره أمس الجمعة تنفيذاً لقرار إزالة صادر له عقب احتراقه قبل نحو 40 يوماً واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وطلب السكان راشد أثناء تواجده بمحيط العقار بالتعويض جراء تضررهم من إزالة المبنى مؤكدين أنهم نحو 21 أسرة وأن العقار مكون من 13 طابقاً ومساحته نحو 1000 متر ويضم 108 شقق وقال السكان للمحافظ إن سمير حه مالك العقار المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة رفض تعويضهم ومماطلتهم طيلة الفترة الماضية وأنهم كانوا في انتظار قرار بترميم العقار بدلاً من إزالته حفاظاً على أموالهم واشاروا إلى أن بعضهم ليس لديه مكان آخر يأويه وسادت حالة من الحرج والمرج بعد رد راشد على السكان قائلاً المحفظة مش حتعوض حد العقار مخالف وصدر له قرار بالإزالة واكد السكان الذين تواصلت المصري اليوم معهم ان العقار كانت المرافق داخله اليه دخل اليه بصوره طبيعيه ولم يعرفوا بتلك المخالفات وقت شراء الوحدات السكنيه اذ قال لهم مالك العقار انه قدم طلبا للتصالح على مخالفات البناء وكان كل شيء يسير بصوره طبيعيه حتى حدثت الكارثه باحتراق العقار وأزالت قوات الحماية المدنية بالجيزة عصر الجمعة عقار فيصل الذي ظل محترقا نحو أسبوعا بعد أن التهمت النيران الأدوار السفلية التي كانت تحتوي على مصنع ومخزن للأحذية يمتلكه مالك العقار المنكوب يذكر أن الإدارة العامة للمرور بالجيزة أعادت حركة المرور على الطريق الدائري بعد الانتهاء من إزالة العقار ولم يتضرر أحد جراء التفجير وكانت سيارات الإسعاف تجوب المنطقة وتواجدت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تحسبًا لنشوب حريق إسراء التفجير وهو ما لم يحدث وحتى الآن لا تزال أجهزة الأمن تفرض كردونا أمنيا بمحيط العقار لمنع مرور المواطنين من أمامه لحين إزالة الأرقام ونتابع أول تعليق من دار الإفتاء على تطبيق إحياء صور الموتى حيث علق الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على تطبيق إحياء صور الموتى المتداول حالياً. وقال عثمان في تصريحات إن الصور التي يتم استخدامها في التطبيق خاصة بأناس فارقوا الحياة ولا توجد حرمة في هذا الفعل. وتسأل أمين الفتوى مدعي لهذا متابعاً أخشى من تطور الأمر فيساء الأدب مع هذه الصور. وأشار إلى أنه لابد من بيان حرمة خصوصيات هؤلاء الذين أفضوا إلى الله، وعدم استغلال الصور بما فيه سخرية أو سوء أدب مع الميت، وانتشر تطبيق إحياء الموتى مؤخرا على متجر التطبيقات، ويتم استخدامه في تحريك الصور الخاصة بأناس فارقوا الحياة بطريقة تجعلهم يبتسمون ويلتفتون بوجوههم يمينا ويسارا داخل الصور ونتابع هيئة الدواء. هيئة الدواء تجيب على سبع أسئلة شائعة حول لقاحات كورونا. أعرف التفاصيل. حيث علقت هيئة الدواء المصرية على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول لقاح كورونا كنوع من توفير المعلومات الآمنة للجمهور انطلاقاً من دور الهيئة في توعية الجمهور في ظل جائحة كورونا. السؤال الأول هل تسببت لقاحات كورونا عدوى الفيروس كوفيد-19؟ من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت لقاحات كورونا ستوفر حماية طويلة الأجل حيث يلزم إجراء المزيد من الأبحاث للإجابة عن هذا السؤال ومع ذلك تشير البيانات المتاحة إلى أن معظم الأشخاص الذين يتعافون من كورونا تتكون لديهم استجابة مناعية توفر لهم الحماية السؤال الثاني، هل تلقي لقاحات كورونا يسبب إيجابية المسحة بعد ذلك؟ لا يمكن أن تسبب لقاحات كورونا إيجابية المسحة للإصابة بالفيروس، ولكن بعد فترة تتكون الأجسام المضادة والتي تظهر في نتائج التحاليل السؤال الثالث، هل يجب تناول بعض مسكنات الألم كوقاية لأعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا؟ لا يمكن ان تسبب لقاحات كورونا ايجابيه المسحه للاصابه بالفيروس ولكن بعد فتره تتكون الاجسام المضاده والتي تظهر في نتائج التحاليل السؤال الثالث هل يجب تناول بعض مسكنات الالم كوقايه لاعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا يمكن تلقي بعض مسكنات الالم بعد تلقي اللقاح وذلك لعلاج بعض الاعراض التي قد تظهر وليس للوقايه منها وذلك بعد استشاره الطبيب السؤال الرابع هل يتم الاستغناء عن الاجراءات الاحترازيه بعد تلقي لقاح كورونا لا فيستغرق الجسم وقتا لتكوين الاجسام المناعيه كما ان بعض اللقاحات تؤخذ على جرعتين ولا يمكنها توفير حمايه الا بعد 15 يوما من الحصول عليهما السؤال الخامس هل تسبب لقاحات كورونا عدوى كورونا؟ لا يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى كورونا حتى اللقاحات التي تحتوي على الفيروس غير النشط، ولكن تعمل اللقاحات على تحفيز الجهاز المناعي لتكوين الأجسام المضادة ما يسبب بعض الأعراض مثل الحمى. السؤال السادس هل تقي لقاحات كورونا من الإصابة بعدوى كوفيد ناينتين؟ نعم، تعمل اللقاحات على تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، مما يعمل على الوقاية من عدوى كوفيد 19 السؤال مما يعمل علي الوقايه من عدوي كوفيد كفD-19 السوال السابع هل يحتاج المتعافون من كورونا لتلقي اللقاح؟ نعم، وذلك لإحتمالية الإصابة بالعدوى مرة أخرى. حيث أن المناعة الطبيعية المكتسبة بعد التعافي من الإصابة تختلف من شخص إلى آخر، ومن الممكن أن لا تستمر طويلاً. ونتابع أسوان يخصم 10 ألاف جنيه من كل لاعب بالفريق بعد خماسية سموحه حيث أعلن نادي أسوان عن فرض عقوبة مادية تصل إلى 10000 جنيه على كل لاعب بالفريق، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أسوان بخماسية نظيفة أمام فريق سموحة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين عصر أمس الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجوله الستاشر من عمر مسابقة من الدوري العام والتي تعتبر الهزيمه الثالثه على التوالي بعد الخساره في اخر مبارتين امام البنك الاهلي بثنائيه نظيفه وامام بيراميتس بنفس النتيجه من جالبه وفق الجهاز الفني لاسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان على اللاعبين. طبقا للائحة الفريق وتطبيقا لمبدأ السواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب ونتابع وأخيرا هل تصل موجة الغبار غير المسبوكة من الخليج إلى مصر؟ تجيب. حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية أن موجة قوية من الغبار بدأت اليوم وتسببت في إنعدام تام للرؤية الأفقية على شمال السعودية وجنوب العراق والكويت. وأضافت الهيئة في بيان لها أن تلك الموجة غير المسبوقة تستمر لمدة 18 ساعة مقبلة. وحول مدى وصول موجة الغبار إلى مصر قالت الهيئة إن الموجة لم يصل تأثيرها إلى مصر وهكذا خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس السبت دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحراره على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب البلاد متابعينا الكرام بكده قدمنا لحضراتكم أخبار مصر مباشر اليوم ياريت في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموا لي بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى نستمر في نشر المزيد من الأخبار واشوفكم على فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته